بسته جامعه معلم خصوصی پرش ویژه یادگیری آسان همه درس با روشی جدید منطبق با آخرین تغییرات کتاب های درسی این بسته شامل ساعتها فیلم با کیفیت آموزشیه که در اون اساطید برتر فرش خط به خط کتاب رو به صورت ساده آموزش میدن و شما رو با روش های مختلف حل انواع سوالات تستی و امتحانی آشنا میکنن به همراه کتاب های مکمل که شامل شرح درس، سوالات طبقه بندی شده و تمرین های فراوونه و باعث یادگیری هر چه بهتر شما میشه و در آخر یه مشاور خصوصی که در طول سال تحصیلی بر اساس توانایی‌های شخصی شما براتون برنامه‌ریزی فردی می‌کنه و به شما میگه که چطور درس بخونین، جنبندی کنین و برای امتحان و کنکور آماده بشین. برای سفارش در تمامی مقاطع دبستان، متوسطه و کنکور همین حالا پایه تحصیلیتون رو به 102727 پیامک کنین. پرش متفاوت در آموزش.